Andronic de startul războiului cu Covesi, după acuzațiile subliniere Feidna, doamna Covesi poate fi, eventual, mincinoasă. Jurnalistul Dan Andronic este la ramp cu o replic furibund, după ce Laura Codruca Covesi a spus și dezvăluirile făcute recent de Sebastian X subliniere Evezet sunt minciuni incalificabile. Mi se pare un subliniere orne la locul ei pentru ce nu aduce nici o dovad sublinierei nu poate să mi acuze sublinierei pe mine de minciuni, pentru ce eu am relatat ce spunea domnul Gic. Eventual doamna covesii poate fi mincinoasă sublinierei Sebastian Ghic, pentru ce povestea are domn capete. Dacă nu a tăiat doar cu ap subliniere IAR, e greu de explicat cum subliniere cumpărat o Toma subliniere I de 15.000 de euro. Nu e o sumă mare, dar trebuie raportat la veniturile dânsei. A subliniere TEPT se vede dacă apare o nou metu sublinierea Tamara. Orice sum pe care o primești, sublinieră ti trebuie trecut în declarația de avere. Punct. Orice modificare a situației financiare sau a patrimoniului trebuie menționat. Deocamdată există indicii temeinice care ne duc într-o anumită on-sublinieră în spre o anumită concluzie. Punct. Acum, nu pot să ne plac numai anumiti denuntori. În mod normal nu ar trebui să meargă sub linierea, a declarat Dan Andronic la Antena 3. Replica lui Dan Andronic vine după ce Efadna a declarat, într-un răspuns pentru Antena 3, faptul ce am primit bani de la Sebastian Ghi este o minciună incalificabilă. Prin urmare, în mod categoric, voi urma ceile legale.